انجوائے کرنے کے بعد ہم نے انٹرنیشنل ماسی ڈے یعنی کہ سنڈے بنایا بھانڈاسوئی اچھی طرح ان کوچ مانج کے ہم نے رکھ دیا اس کے بعد ہم اپنے کمرے میں گئے تو کمرے میں لاشیں بیچی پڑی تھی جولری کی خیر ان کی بھی آئے سنی گئی تو میں نے سب کو نکالا باہر اور سب کو لائن میں لگا دیا اور سیدھا کر کے رکھ دیا یہ تھی بریسلٹ لوکٹ اور پائلیں شائلیں یہ ساری سستا میں نے ششکا مارا ہے یہ میرے نام کا نشہ آئے ہائے ہائے اس کے بعد ہم نے ساری چوڑیاں شوڑیاں اور اپنی بریسلیٹ وغیرہ جولری اور جتنی بھی تھی ساری سیٹ کی اور اپنا میک اپ سارا صاف سوف کر کے سیٹ کیا اس کی بھی گی تھی نا آج تو سب کو میں نے بند کر کے اور رکھ دیا اس کے بعد یہ کڑکنے کڑکنے نوٹ دیکھ کے بندے کو ویسے دل باغ باغ ہو جاتا ہے دل ہی پتا نہیں کہاں کہا پہنچ جاتا ہے چلو چاہے ہے دس دس والے لیکن مزہ ضرور آیا اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ میں ہوں اتنی اچھی جس نے یہ سستا ہے ایکٹنگ کی ہے آ, سیٹنگ کرنے والی چلو خیر جیسی بھی ہوئی میں نے کر دی اس کے بعد سارے کپڑے نکالے ان کی بھی ہائی سنی گئی تھی ان سب کو میں نے پریس کیا پتہ نہیں کب سے بےچارے دہائی دے رہے تھے اس کے بعد پورے گھر کی میں نے کی صفائی لگتے آتے ہی میں نے اس کی بھی صفائی کر دی میں نے کہا پڑھنا تو ہے نہیں چلو صبح یونیورسٹی تو جانا ہے نا تو اس کو اچھے سے صاف کر دیتے ہیں اس کو اچھے سے مانجنے کے بعد ہمارا اسٹیمنا لو گیا تو پھر میں نے کپ کےک پکڑا اس کے اوپر انٹیلا اچھے سے بھر کے لگائی ماننا کہ ہم موٹی ہے اوپر چلو آگ لگے بستی میں ہم ہیں اپنی مستی میں اس کے بعد رشین سلیڈ بنایا جس کے اندر مجھے پتا کریم کم ہے کیونکہ ہے ہی اتنی تھی تھوڑی تھی تو چلو گزارا ہو گیا اس کے بعد ہم نے بنائی رس ملائی اور یہ کافی ٹیسٹی تھی اس کے بعد ہم نے کھانا شانا کھایا اور یہاں پر ہمارا اب لوگ اینڈ ہو گیا اوکے اللہ حافظ بائے بائے